هذا الطالب جاب صفر في الامتحان رغم ان جميع اجوبته كانت صحيحة خلونا نشوف شو كانت الاجوبة في اي معركة لقي عنتر بن شداد مصرعه جواب الولد كان في معركته الاخيرة <تصفيق> اين تم توقيع اتفاقية جنيف في اسفل الورقة ما هو السبب الرئيسي للطلاق الزواج ما الذي لا تستطيع تناوله في وجبة الفطور؟ الغداء والعشاء الشيء الذي يشبه نصف تفاحة النصف الآخر من التفاح بيقول المدرس بعد ما شاف الأجوب استقال وأخضر